ava sa naakne ti velave ana vasara nat dina me yan na pad mage satam ekat vat gananobi masaa emapekivit gatave mate oya हम <laughs> वके dinama mein kyann aaya nada hake satam lekha khat gananobhi masaa de maa pe jeevit katave mato